هلا كيفكم؟ إيش أخباركم؟ هذا أول فيديو <تصفيق> في <تصفيق> القناة فأتمنى تدعموني، رمضان كريم وعليكم، أول فيديو لي في القناة، أتمنى أتمنى تدعموني، مقدمه عدها عدتها كم مره يا هذا اول مقدمه اطول في ولدتي لكن اول اول مقدمه اول مقدمه لكن اول مقدمه اول مقدمه اول اول فيديو لكن يلا اول مقدمه لكن أنا ما هأفهم ليش تها. إيه. طبعًا أنا يعني فكرت المقدم وفكرت أن أنا أله في ربنا شو ما بفكرت. مايالهم. آه لا لا لا لا أنا كل أن الفيديو <تصفيق> كان مختلف، لكن أعتقد أن الفيديو كان مختلف، لكن أعتقد أن الفيديو كان مختلف، سمينا. سمينا. سمينا. سمينا. سمينا. لا حتى هو اشتهى بسم الله بسم الله بسم الله لا أتعرف ألوه ألوه ألوه ألوه لا بشكل تكني محتواي هيك كله عباره عن جيمز العاب كده كذا و انت بتورتها في صندوق بدكم بدكم بدك. بدك. بدك العب ايش وايش ايش اوكي كيف يا جماعه اكتبولي ايه و انتا تركتوله انا مره لكم اسمي خلنا عارفكم واحد من نفسي أنا اسمي آلاء عبدالعزيز وعمري أحد اثنى عشر، والله العظيم ورب عمري اثنى عشر، <hesitation> وأنا من الإمارات وال- يعني <hesitation> <تصفيق> من الإمارات، يعني من الإمارات وال- <hesitation> من الإمارات والأردن، <hesitation> ف... أوكي وبعد. أو... وضعت وضعتها يا إلهي أنا التعجان أحرق أصفر لا أصفر أصفر أصفر إذن أخضر أصفر صغالي وأصفر أخضر من السجن أحور ولكن مره اخرى عشان اقول لك انني اقول لك ما اقول من وقت اقول لك انني اقول شوكنا أو صوت عصافير، من بره أو صوت أو أو هواء كده هذه المرحوى وشوهى في كمان بيكون الرسخنة او ماي جاد ليه بوله الله ماي جاد وراح اوكي ما هذا بيجي هلق هذا مختبي بيجي بيجي في هذا شوي شو وبرك الله ما هذا الولد أو هذا الولد فأحب إنه هذي ما وهذه ما <مصرين> <يريد ماريدي>. آه. لا <مستخلين> أنا أنا وطبعا انا في طبعا أمرة وفي ثانيه متوسط انا في متوسط يعني لا فوق متوسط بس ثاني متوسط ثانيه متوسط بعد متوسط اللي كلهم مرة يعني بس والله تخفون أو ممكن في مصر يعني في مصر يعني متوسط ان هي تا او أنا أنا أنا أنا أنا النهاية هنا، النهار، أنا هشتكي ده وهشتكي ده هنشبره هنشكره، هشتكي ده، هم، هذا ما كده كهش كهش كهش كده كهش كهش كهش كهش أحمر وأنت مشيولو بلسي أحمر أحمر أحمر جمعي أحمر أحمر لا أس أم بلسجي أخذ بنفسجي، بنفسجي، مش في، ما بتغاري آه. أخضر، أزرق، لا، الصور، هي، بترغط فيها كل حاجة هي كل حاجه هي بترغط يعني في يعني في مش يعني ممكن كل يوم انزل فيديو يعني, يعني في هذا القناه كل يوم كل يوم انزل فيديو ممكن يوم لا يوم فيديو ويوم لا يعني يوم, يوم يوم يعني يوم, يعني يوم, لا يوم أنا مثلًا أنزل فيديو يعني اللي أنا مانس فيديو نزلته وبكره ما ما نزل الليل أنزل أنا وبكره ما نزل كمان يعني كيف أنا خلصت المدرسة يعني برضو يعني تصوير التعب بس تعب هيك طبعًا هو إن أنا أخش بزبط الـ بزبط الـ بزبط الـ أخش بضبط ال الفيديو كمان بخش أشوف الصورة هيك هي صورة يعني هي صورة وبعدين يعني دلناكم لا نسمع آه يعني اوكي okay. وصلت اخيرا أجمل مش هنستغرق فيديو لا باي في اعطوا ف... في القناة يلا باي ما خذوا لايك واشتركوا في القناة يلا باي